مرحبا ويا هلا من عقبره السلام جديده صفات والقلوب تتراحي تنبض حساسه تخرج والقلوب تتراحي تنبض حساسه بالدراحي تنبض إحساسها يا ومرحبا في الضيوف الكرام باسم أم العروس النادر أوصافها أقبلت أم وأضحى في الفرح يا سلام مترفه في الخسائل تمشي قدامها هبة في بهاها والمدايح يما واضحة فيق اشعارها فرحة في عمرها سارية هك الوقاء والنجوم القم وطيفات انوارها <تصفيق> ارقصي العروسه بسم ام العروس النادر وصافها اقبلت ام وضحة وترفع في الفرح يا سلام وضرفه في الخصايل تمشي قدامها هبة في بهاها طلة كالغمام بالدلال المهاوي عسج جفاياه بنت شيخ منو مسلف يم وضحه فيق اشعارها فرحه في عمرها ساريه كل والسعد والبشاير سنة ايامها هل في مبروك منه وبعد ورد الخزا العروس الغلا والنادر اخلاقها وضحة عزت شرف لها في احتشاء فاردة في الوصايب سهيب تاجها الملح والدعاجة حيز الكاسها عطر ورد المخايل رقة نكنسها والنجوم النجوم القموطيفة